אחד הדברים שהצדגים מלמדים אותנו זה מושג של נקודות טובות. שאלים, מה הכוונה שאדם מתחזק בין נקודות טובות? מה זה המושג הזה, נקודות טובות? אומר רבי נחמן, דבר גדול מאוד בדבר הזה, נקודה טובה זה מעשה טוב. למה זה נקרא נקודה? שאפילו זה מעשה טוב קטן, זה, זה פועל הרבה מאוד. כמו שאמרנו, הרבה פעמים דיברנו על הנקודה הזאת, שהדור שלנו זה דור של הסתרה מאוד גדולה. זה נקרא העקבית הדמשיכה. לכן, בדור שלנו מאוד קשה להתחזק בכל דבר טוב. ובשמיים מעריכים את מעשיו של האדם לפי הקושי. לכן רבי נחמן גילה, וחיזק אותנו מאוד בדבר הזה, שאפילו האדם יעשה דבר קטן. נראה, לנו זה נראה דבר קטן, אבל בשמיים זה לא דבר קטן, זה דבר גדול מאוד. נקודות טובות... כשאנחנו עושים מעשים טובים, הנקודות הטובות, המעשים הטובים, הם נובעים מאיזה מקום פנימי בתוכנו. מה זה המקום הזה? זה נקרא הנשמה האלוקית שבתוכנו. כל מעשה טוב שאדם עושה, זה מעורר את הנשמה האלוקית. לכן, הרבה פעמים אנחנו צריכים ישועות בחיים שלנו. מי לא צריך ישועות, בפרט בדור שלנו, באין ספור בחינות. מי בפרנסה, מבשלום בית, בחינוך ילדים, בזוגיות. כולנו צריכים היום הרבה הרבה אישועות. הרבה פעמים האדם עם עצמו לא מסתדר. שזו הבעיה אולי הכי גדולה, שאדם עובר את כל הנפש. מה יכול לעזור לנו במקומות שאנחנו נמצאים זה, שאנחנו נתחבר, נזכה להתחבר עם אור השם בתוך המציאות שלנו. אור השם זה בחינת עוז וחדווה במקומו. פתאום אדם מרגיש שמחה, פתאום גם אדם מתעורר מה, מהמציאות שבה הוא נמצא. השאלה איך אנחנו עושים את זה? אומר רבי נחמן, נקודות טובות. אל תחפש דברים גדולים, אל תחפש הרבה דברים. תיקח דברים קטנים ואותם תעשה, דברים קטנים טובים אותם תעשה. אחד הדברים החשובים ביותר בדור שלנו, באמת זה בכל הדורות, רק בדור שלנו זה מודגש יותר. זה העניין של שמירת הלשון. מה זה נקרא שמירת הלשון? צריך לשמור על הלשון? כן, צריך לשמור על הלשון. שלא תדבר לשון הרע. מה, מה זה לשון הרע? לשון הרע זה לשבת ולפטפט על מישהו. הוא לא בסדר בזה, הוא עושה ככה, וכל של הרכילות והדיבורים על האחרים, אנחנו... יש יצרה גדול מאוד בזה, אבל אנחנו לא יודעים כמה זה מקלקל וכמה שפה, וכמה אישועות אנחנו מפסידים בגלל לשון הרע שאנחנו מדברים. לשון הרע, כתוב בחפץ שחיים כותב, זה לא רק לדבר דבר שקר בגנות השני, גם אם זה דבר אמת, אם זה בגנות השני גם זה לא לדבר, אם זה לא לתואלת. על פי רוב זה לא לתועלת. מה, מה זה משנה עכשיו? יושבים שתי חברים ומדברים על על מישהו שלישי, הוא לא, הוא לא בסדר בזה, הוא בסדר בזה וכן הלאה, ותראה איך הוא מתנהג ותראה איך הוא נראה, וכן הלאה. מה אכפת לכם? למה לקחת בן אדם ולדבר, ולדבר עליו? בין אם זה אמת, כל שקנים זה שקר, גם אם זה אמת. אבל אנחנו צריכים לדעת יסוד מאוד גדול. ברגע שאדם מתחזק, ושומר את הדיבור, בפרט בפרט, לא לדבר על אף אחד אחר, שום דבר רע. בלמסאי אדם פותר סינו של שפה וישעות נוראיות אדם פותח לעצמו מדוע כי כל דיבור שאנחנו מדברים כנגד מישהו הוא סם מחסום, הוא סם מסכים, יכולות שמגיע לנו, צריך להגיע לנו משהו, ברוחניות, בגשמיות, בממון, איפשך לדעת. ברגע שאנחנו מדברים לשון הרע, מתחילים לדבר אחד על השני, אנחנו עושים מסכים ששפה זה לא יגיע לנו. לכן, דבר ראשון זה אחד המצוות הכי גדולות של התורה. ליאסתכל על השני בגין טובה, לרחם עלו. ולמה לא שבחו ולדבר על על מישהו אחר? ובוודא. אז כולם קוזז זה מצווה, כפשוטה זה אנגא נחונה, זה מידה טובה. דבר נוסע שניסקו כי מעת כל השארים לפתח, כל המפתחות, לפתח את כל שאריה ישועה, והאשפה. בשמירת הלשון אדם ששומר את הלשון הוא פותח לעצמו ישועות בכל כל נושא שהוא צריך אם זה רפואות אם זה אם זה בפרנסה, אם זה בשלום בית בכל דבר ודבר היום ראיתי סיפור סיפר זה אחד מגדולי הפוסקים של הדור הרב יצחק זילבושטיין הוא סיפר שהיה ילד בבית ספר ספר דתי והילד הזה חלה במחלה מאוד מאוד קשה כמה שניסו הרופאים וטיפולים לא, לא הצליחו היו מטפלים בו, תקופה היה בבית חולים, תקופה בבית פעם אחת בזמן שהוא היה בבית והוא הלך לבית ספר וכולם הבינו, היה מעשה שמישהו, ילד, ילדים לא מבינים אחד הילדים מאוד פגע בו. מאוד אהליב אותו, והילד, המעשה היה, שהילד צייר ציור, והילד הזה בא וזלזל מאוד בציור שלו, וקרא לו וזרק את הציור. הוא בא בצער מאוד גדול, אותו ילד חולה שצייר את הציור, היה בצער מאוד גדול, ושאבא שלו ראה את הצער שלו, הוא התחיל לחקור אותו ואז הוא סיפר לו מה שקרה. אמר לו אבא, אמר לו אתה צריך ללכת לספר את זה למורה, למורה והמנהל. אתה חייב ללכת לספר את זה. אמר לו אבא, אני לא רוצה לדבר על מישהו אחר, אני לא רוצה לספר סיפור על ילד. אמר לו, אתה צריך לספר את זה. הלך איתו אבא למחרת אל המורה שלו וסיפר לו שקרה. לו, אני תגיד למורה. הילד אמר לו אבא, אני מבקש ממכם, אל תשאלו אותי מי זה הילד הזה. אני מבקש ממכם, אל תשאלו אותי מי זה היה הילד. למרות שהם אמרו לו שזה מותר על פי ההלכה, וזה בשביל מצוות חינוך וכן הלאה וכן הלאה, הילד הרגיש בלב שלו רוצה לדבר. באמת הם חיפדו אותו. אחרי שהם יפצירו בו, הם אותו, הילד התעקש, היוונו אותו. כך מספר רב זהידבשטנד, שמכיר את הסיפור הזה מקרוב, אומר, לא עבר שבוע ימים, הילד הזה הוא החלים לגמרי. שלחו, לרב זיברשן, שלחו את השאלה. מה גרם לנס הגדול הזה? והוא שמע את כל הסיפור הזה, אמר הרב זיברשן כך. הילד נמנע מלדבר בגנות מישהו אחר, למרות שהיה מותר לו, אבל הוא לא רצה לדבר בגנות של ילד אחר, על ידי זה זכה משמיים, הוא עשה דבר נגד הטבע שלו, הקדוש ברוך הוא עשה דבר נגד הטבע. והיפה אותו בדרך ניסית. זה סיפור אחד. מאלפים ורבבות של סיפורים שעל אנשים שהתחזקו בשמירת הדיבור, לא לדבר בגנות, לא לדבר על אנשים אחרים, ראו אין